دوستوں اگر اپنی بلی بلیسر اور جگہ دیکھیے نہیں تو یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے گا دے جیسن بولتے ہے, ہے. ہے یہ دونوں